يتبعون في حياتي اليوم بشوف الحب فرحوا بالطول الحب الخيالة بالخيالة ومساكنة يلا فلينطلق الخياله لكم وبالتوفيق للجميع تحت تصفيقاتكم الحضور الكريم وسكينه زنيد شكرا جزيلا لكم اهلا وسهلا بكم شرفتونا بالحضور اليكم ان شاء الله على حسن الظن والتوفيق للف في دورته العشرة شنو داواري تما شمسوربع دار دار سيدي ها انتما عندكم انتم خا مزيان كتربحوا دائما دائما هما اللي وديك من اجل امتاع الحضور والجمهور الكريم وطبعا مع يكونوا فخورين بالبطاقه ديالهم وبالسربه ديالهم اللي يفوزوا نهايه الاحصائيات او نهايه اللعبه الفرقه اللي كانت تفوز او حريصة على انها تدي طاقه الخياله شكراً سي محمد مدد لقاء لقاء لقاء نرحب ونرحب, ونرحب من جميعاً جميلة الاجتماعي العام الصراش من دوار، من دوار. أحمد، أحمد فرجاني هذه أحمد, أحمد, أحمد, أحمد فرجاني. أح أحمد فرجاني. أحمد فرجاني. رسميًا. أحمد فرجاني الصراط. 15 وطبعًا دائما اللقاء في أح مش حليكم مش حليكم مش مستوارك مستوارك. مستوارك. أحمد فرجاني، أه من جماعة اليمني يشارك في الصراط العشرة لبرجاء المتابي، جماعة عياشة. كنتو وحشناكم اولادنا <تصفيق> انا احنا غاينين عليكم ولكن الضروره فرض الدراسه بسبب فيروس كورونا اللي طبعا خلانا نتوقفوا <تصفيق> لمده شهرين ولكن رجعنا من جديد ونش <تصفيق> هي تا كنسمعوا شي حاجه على السيد العمده على السيد الوالي السيد الوزي. وضيوف الشارعي حضرهم على خسيزة اليوم باش يفرحوا بيطول باش يفرحوا بالخيالة وبساكينة يلا شلون حضرون لفرق الحساد <تصفيق> الدول في دورته العاشرة على بركة الله فلينطلق الخيالة أتمنى لكم، وبالتوفيق للجميع أهلاً وسهلا بكم وشرفتنا بالحضور و على في العشره شنو شنو اه انتما الخيل مزيان اللي عندنا الخيل اللي كتربحوا شني كرسان ودكاز آه كرسان آه يعني آه آه آه آه يا الله معدل وحنوش أنا نوجه بالتحية ونرحب بكل وسائل الإعلام المحليه الوطنيه والدوليه اللي حضر معنا خصيصاً لتغطيه فعاليات حياه جرمالتا للحروس الدولي في دورته العاشره، ننسى طبعاً أننا نرحب بالوقت الإفريقي اللي حضر معنا الدوره العاشره كذلك الضيوف الكرام حضروا معنا في ومن كل أنحاء المغرب ومن كل أنحاء العالم كذلك. تطبيقات حارة على وسائل الإعلام لحضر معنا مشكورين على الدعم والحضور. شكرا للسيد الوزير السيد الوالي السيد العودة ممثلي لحضر معنا طبعا من كل الجهات مشكورين. شكرا للوفد الإفريقي اللي حضر معنا هذا الدورة، شكرا للخيالة فرقة الحصادة، ومن هذا المنبر كتوجه تحية حصة للسيدة نبيلة بركة، على كل ناجح، تحية لكل الخيالة الفرسان الشجعان لكي كيتميزوا الحب ديالهم وارتباطهم بهذه اللعبة الأصيلة اللي هي ماضة والتشبت ديالهم بهذه اللعبة وبيفتحوا بأحتفال كبير وحاضرين في كل فعاليات الرجال باركد على سيدي عبدالله وحسنة السلامة الحيالة kat كان بكل الخياله اللي هما كيستعدوا في هذه الاثناء فعاليات المهرجان واختتام اقصائيات لعبه مالطا اللي واجده الان باش نتعرفوا على الفائز كانت هذه اللعبه او الاقصائيات مدة ثلاثه ايام اللي بيزت فعاليات المهرجان في الدوره العاشره تحت الرعايه الساميه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس ناصر سد مالطا اللي ميرجان في مهرجان متشبثين بها طقوس الحناء الخاصه بالعروسه المطار كانت واجده باش واحد من الخياله او القبيله اللي غادي تفوز باللقب في الدوره العاشره كاينه واحد المنافسه كنأكد إن عليها انها شريفه وبروح رياضيه الخياله وتنطلق الإحصائيات على بركة الله في نهائيات اللعبة اللي غادي على قاري على الفاكس المجموعة من المناطق الجبلية من أجل إمتاع الحضور والجهور الكريم وطبعا مع خليكم فخورين بالمنطقة ديالهم وبالصرف ديالهم ان يفوزوا نهايه الاحصائيات او نهايه اللعبه الفرقه اللي كانت الكوز او تكون حريصه على انها تدمى طاقه الخياله شكرا سي محمد ملدن خيالات تنصب من اجل مضى ومن اجل ابراز القدرات والمواهب الخاصه في اللي هي الموضوع والهدف